يا مرحبا يا بالشدا يدك حيلان نضيف الفعل في <تصفيق> عيون الافعال زاده دايم و فزعات علان طي تتعلمك عن بزل صيت عقلي ودرعان للموقف القصاد ساعة حصاد من لابد ما سوال بنت ضفرات على مرق